عمر محمد يا الكفو صقر حوران في يوم تخريجك تزايد سعدنا خريج ضابط حزب العز نيشان بك يفتخر اهلك ويفخر وطنا مبروك اللي نجمتك فوق الامتان على تخريجك تزايد ساعدنا مبروك تخريجك ونهديك كيفان وكل بارك ياعمر عمر نثوهن خريج ضابط حزت بالعز ليشان بك يفتخر أهلك ويفخر وطن ومن خالدك أم عبد الله عذب الاوزان وفي تفخر يا عمر واتغني والسامة هاي سعدك خالق لك وان وفالق ذاته وفي جدا مبروكي اللي نجمتك فوق لامتان علقتها بعز وفخر يا فخرنا عمر محمد يلتك وفكر حوران بك يفتخر عندك ويفخر وطنك